التلفزيونات هي كثره ما كثر الله اللعبه هذه الا هالتلفزيونات من 6 سنوات، من 6 سنوات، من 6 سنوات تزيون <تصفيق> مكسور <تسكيل التلفزيونات مكسره <تسكيل> كثير التلفزيونات طيب كيف الوضع ما ها؟ كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. يا جماعة الخير، منورين جميعاً اللي مسوي متابعة، شرفني متابعة يا جماعة، أتشرف بالجميع. اهااا بس بس بس خل نشوف انا مدري وين راسي وين رجلي يا مرحبا يا مرحبا بالجميع وشرفتوني اللي تابعتوني <تصفيق> يا مرحبا باللي طب يلا حيهم منورين الف يا جماعه ويا الله نستمتع يلا امشي امشي امشي امشي انتبهي لا تطيحي هذا مالك بسم الله هذا شغال طيب له يعني طيب شو الوضع صباح النور هذا يا صار بطيء. وقف. يلا وقف. إيش في يعني هي منعتني يعني؟ أو أنقذتني؟ أنا ما أدري. يا مرحبا، أرحب مليون اللي طبوا، يلا حيهم. طيب ما فهمت أنا ما عرفت فاهم شيء وش قصه هالتلفزيون هذا لكن حبها. في فتحة ورا ال الباب. تدخل أنت. خلي هذه مدرسة. يب يب مدرسة. بس والله كبيرة المدرسة مرة مرة كبيرة. خلص حارس حتى نشوه تماما رح رح, رح. خلصين وقفت ليه خلص حارس أسجل سجل هدف ندف. واحد صف ركات المدرسة كأيبه هذي يلا امشي مشي. امشي امشيها نفسيه باللي طبوا يلا حيهم نورين الف يا جماعه يا جماعه اللي مسوي متابعه يشرفني بالمتابعه اتشرف بالجميع طيب مشينا السراير كثير توقع طيب. اخذ كوره وحطها عند الطول صح طلع العلم. يا إيش إمشي أنت يا البتسان سام. نرى شو وضعه. هارحبور طب... ايت ها شيء was my bowl. جميل و عند الحين دخل مدرسة طيب. فك من هنا يلا هو واحدة يا جماعة بسألكم الموجودين بالبث آه, الإضاءة كيف كويسة ولا تحتاجون أعدلها لكم يعني أرفع لكم شوي الإضاءة والإضاءة تمام أنا ما أدري وش البلوى هذا لكن مخيفة يا ساتر خلني اعطيكم معلومه قبل <تصفيق> ما اسوي شيء هي اللعبه باساسها حالاتها ان تكون خافت فيها الضوء يعني هذه متعتها وهذه كذا نظامها طيب هذه كوره طيب شو اسوي بالكره أوكي ليش كذا دينا نقابل الطلاب طالب هناك ما ادري ها اوكي ضبطت بكره، طيب نطلع من هنا طيب تمام قفل الباب ارحبوا اللي يطب يلا حيهم نورين يا جماعه ارحبوا مليون جميعا ان العافيه محمد على اكون يا جماعة الخير خلونا ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن نستمتع مم. حسب حساباتي يعني توقعاتي إني لو أدنك كذا أتوقع ما راح يجيني شيء. طيب. ماي هذا يعني قدام. انا من انت عشان ما ناكل تبن اوووووو توفروا علي انا مش طول السالفة. اه جد البنت كذا الغدرات تم طيب ايش الحل مع الفخ هذا الشيخ انا اشوفه يجيني من ورا لانك تحت الطاوله هنا Your yeah. اللفت يطلعنا فوق ، لازم نشوف أنا المفتاح عشان نطلع مع اللفت فوق ، نلقى البنت ، أسمع صوت الوشي طالب انت وياه افتح صفحة خمسة وسبعين موضوعنا اليوم عن الكائنات الحية شكلها شديد الله يحفظها درسة احياء هذي واضح فوق اسي <tot apartments> راح تطهي عليك تاح ولا نهرب ولا شو طيب اطلع فوق ده اذا الله يا اخي والله يجب علي هذا ولقد نسيت ورا الباب على اساس انها ما تشوفني بس رقبتها تشوف كل شيء ده اختبار هذا جاي بليد شوف حل يا شاطر الدرس ما يغش إلا الناس الممتازه الكسلانه ما كلينا ما شاء الله ايش الحل ما شاء الله تبارك الرحمن برافو برافو برافو هذا حل اللي تضرب الطاوله عليه معناته جاي بالعيد، نشوف هذه اوه جاي بعيد، انتبه يا بنت ترى هذه خطا، طلعتلها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي بسرعة, بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة اوه اوه اه يا قلبي الله يا خرشان يا رقبتها يا طولها ترى مرتين سويتها وقفست مرتين حطيتها واحده كذا وبعدين مطت مره ثانيه. يعني رقبتها توصل الى ما لا نهايه. تقدر تسمعين شكل هذا المشاغب حقهم ربطته هنا. بس مربوط بحبل. في ساطور هناك. الله يسعد يا ندوش يعطيك العافية سلمت الناس ما قصرتي والله الله يسعدك شكرا شكرا من القلب يعطيك العافية على دامس ما قصرتي والله طيب هو في لحظة يطيح الطيحة هذي نحاول نستغله وناخذ الماسورة شكلها حظ شكلها حظ لأني ضربت على آخر الطرف يعني المصورة ما تواصل بس ساعات سلكت معي آه كسرة تسال كسر العافية يا ندوش على دعمك ما قصرتي شكرا شكرا من القلب أه. ما محتاج الحين خلاص تحت هي يا ساتر يا ساتر علك علك ما والله توترت يا جماعة بس توترت جتني لا تلوموني ونحن سوي نحن نحن تفل خشبه هذه طيب <تضحكي> تسمع الصوت الحين ابتدت تسوي <تضحكي> لنا سالفه بس هذا الحين المسافه طويله مستحيل انها تقدر تمطر قباتها بعد والله ما تطقطباتها يا ساتر يا ساتر انا دخلت خلاص جبتني وش القبة هذه سلمتي مناس من يا ندوش الله يسعدك سلمتي مناس من ما قصرتي والله يعطيه سلف عافية سلمتي مناس من يا ندوش شكرا شكرا من القلب هذي مرعبة هذي مرعبة المدرسة مي طبيعية عقوبتها هذي لو تقولي لا منها اخذ هذا من هذا نفس الحركة تستاهلي الطيب والله تستاهلي الطيب يا ندوش يعطيك العافية والله ما قصرت. طيب يمكن المرة اللي فاتت كنا بطيئين شوي خلنا نزيد السرعة. أوه أوه ماي جود oh بتدخل ليه هذا صعب إنها تدخل عاد هنا. مواجهة. اوكي تبدأ مواجهة مواجهة المعرفة بما انها مكتبة ما طلع صوت انا مو تمام ما راح تسمعني ولا راح يصير شيء اه بدايه النكوه طلعت صوت هه جبنا ليد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير الخرشه هذه سريعه ما يمديك تسوي شيء مره ما يمديك تسوي شيء دايم. بسرعة من هنا واطلع ودز... دبر نفسك طيب، فز، يا طبحت ترى هربت، والله نفسي بس ولا تمسكني، بس ما في أمل يا سرعة. يا كبه اقفز وشقلب ولا شو اسوي انا بالضبط انا ما وش اسوي انزل تحت يعني انخبط خلاص طبح خلني اموت ولا تمسكني جايه تلف رقبتها كامله هذه رقبتها يطولها مسكني خلاص لف علي طيب لفينا يا يمين طيب تطلعلينا من اليسار ليش صح بسم الله وش علموني الله العظيم اه قاعد يلف هذا اني ما عاد ما عاد ما عاد ادري وش اسوي اصلا خلاص كذا تجمدت ما ادري وش اسوي قمت احوس اصابعي قامت تختلط ببعضها يعطيك العافيه الكعف والله صدق سلمت منك يا قلبي خلونا نهدأ.. عشان بديت اجيب العيد من قوة التوتر كيف؟ وش السالفة؟ قاعدة تنتظرني انقفضت الموت تارك الصلاة روحت خلاص of okay. يا ساتر المصيبة شوف هذا قلعة غريب شوف هذا المكان هذا لعبة طرند شكلها لغز يب يب كويس اني يعني عارف لعبه السطوح هذه الصورة وزير ملك قلعة كش مات الملك الاسود مات طيب خل نرتبها <intended to double failingiences>. طيب هنا هذا الملك فعبي. اه الملك فوق هذا هو الملك الابيض طيب وهذا نجيب ال... الوزير نرتبه خلينا نرتبه يا جماعه يصير مكانه هنا، والملك كان هنا، والقلعة هنا، يصير الملك خلاص ما يقدر يتحرك، كش مات. طيب، كيف نجيب قلعة الحين؟ الملك كيف نجيبه أصلا؟ طرف هذا انكلوزير شوي لا لا كده اسحب هذا هنا تطلع فوق تبان هناك تصبر زي كده الحين الترتيب حق عشان نموت المدج طيب شوفو قاعد يناظر فوق اللوبه قاعد تتغامز روح خلنا نشوف في هنا ولا لا؟ ما في شيء هذا حبل مدري وش قصته. الصحون مطبخ هذا شكله مطبخ شكله مطبخ يا جماعة بفتحة ممكن نسحب هذي شوفوا الباب يفتح ولا لا فاتح اصلا هذه اللي كانت تحضر الفطور للطلاب شكلها ماتت سكرت بحتها المدرسه هذه الملعقة، هذا واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاثة يعني جلدهم كلهم في الملعقة، طيب إن شاء الله ما يهجمون علي مرة واحدة.. مدري منين طلعت هاذي كيف طلعت انا مدري انا حاسس هذا كيف جاني رابع هذه شلة كيف الشلة هذه geen ee ay informação نزلة سكيبيبة هاي آه. شوفوا يا شباب كسروا الجنة انا معاكم بروح اكسر هناك هذول علامهم علي هذول ذات <تصفيق> هذه آه هذه المدرسه يا جماعه لما نخلص من الفسحه قبل ما تبدأ الحصه الرابعه زي كذا الفصل تختار بعض الشيطان الي فوق <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم هذا علامه يقول عني هنا ويلها فاتت تدونا البنت كان واحد تخش ايش هذا؟ ايش اللي بالكلبه؟ الكلبة هذه هي اصلي يا جماعه شوفوا انا حاجه نظر فيها الباب هذه طار نفس العلبه يتعلق بالحبل صح يب يب يتعلق بالحبل قول لي وش جايب المخيخ هنا أمم عاد المخ شيء. ايه الصوت الا الاخر ضربها. يا ساتر هادي لا yep. multim只囉 شفت علق يتحرك يرحم امس كيف قفطيني ارجوكي قول اه حبيبي ارحبوا الي طفوا يلا حيهم ترا ايوه كيف حالكم عساكم طيبين ان شاء الله يعني بسرعه هذا ناخذ القناة حقتي عشان اشوف شيء شيء قدامي اعرف اتعامل معه يواجه التو كشوه ما معاد نعيد من جديد. ارحبوا مليون اللي طب يلا حيهم يا جماعه الله يسعدكم جميعا خلونا نكبس نقفل ثلاثين الف. شدوا لنا شدوا لنا بالتكبيس يا جماعه خلنا نقفل. شو من الدلاخه. نفس التجام، ربما ياخذ يمين ولا يسار شوف، بس تطيح الحين تموت صاحي طيب كيف فكه اه ماتت شكله جبت العيد مرحبا مرحبا اللي طب يلا حية منورين يا جماعه جماعه يعطيكم العافيه وشيل الكبسه شدوا لنا بالتكبيس يا جماعه خلينا نقفل ألف يا جماعه نقفلها وبرا شدوا لنا شدوا لنا بالتكبيس في يا قاعدين يعطيكم العافية اسمع صوت بس ما ادري هذي معها مفتاح ديو تنفتح طيب اخلص نمشي شوي شوي عشان ناخذ الماسوره يا ساتر يا ساتر يا ساتر تخوف طلعت Fabian. tam حتى اذا عزفت الاغنية ما تسمع صوتك ماشي ماشي يلا حي افتحي عني بسم الله دخلت ركبتها اووش يوو يا ساتر اوه يخرب بيتها هذه لا منها اخ دخلت على المواسير يا اخي مرحبا أرحب له طب يلا حيهم منورين يا جماعه مرحبا اليوم